<laughs> . بيطقطق وعيني بترف انا لسه شباب ولا عقلي بيخف عندي في الشنطه افكار تتلف بس العضلات شد لو فكرت تلف كل ما اتمطع بلاقيني كتفت اروح اتبضع بلاقيني فلست كل دي ثروه وبرده في قسط لسه هربان من الفقر ولا ولفت ولا عجزت ولا شطبت ولا اخدت وقت على ما وطبت اتفرهطت واتقربت اخدت وقتي يا بطل ولسه في مليون الف حاجه هتعطلك فبلا دراما وبلا افوره كل حاجه في الحياه دي مرحله تعومنا في الغريب برضه مش هنجيب ورا لسه في مليون الف حاجه هتعطلك فبلا دراما وبلا افوره كل حاجه في الحياه دي مرحله تعومنا في الغريب برضه مش هنجيب ورا 30 مكسوره كل اللي واقفوا جنبي دول كانوا بياخدوا مقصوده الدنيا لفت بيا ولا راست التنوره مفيش ايد اتمدت مفيش امان مفيش طريق متمهد من صغري وانا تقيل ومسبك جواه خلايا عمال اترزع وتهبد وانا عتال وبشيل تومير اهو واقفين رسام على كبير من ايام التباشير ياخي كل شيء نصيب زمان ما كانش فيه لما كله كان رخيص دلوقتي اجيب الغالي والغالي بقى عندي رخيص من كتر التعب انا بنام زي القتيل واغطيها بالاتعاب فما احلمش بكوابيس لسه في ما في كيس الدهن في العتائي وانا عندي البهاريس الوهم في الاغاني وفي الحقيقه ما تعيس على كف عفريت وكلنا مفاييس مفاييس عداله وشيل نمرق وفي رسام على كبير من ايام التبشير يا خي سيبوا وانا سيب تحاولوا وانا مفيش يا نصيب هنا كل شيء نصيب ولسه في مليون الف حاجه هتعطلك فبلاها دراما وبلاها افوكار كل حاجه في الحياه دي مرحله هتعومنا في الغريق برضه مش هنجيب ورا لسه في مليون الف حاجه هتعطلك فبلاها دراما وبلاها افوكار حاجة في الحياة دي مرحلة تعاومنا في الغريق برضه مش هنجيبه ورا وانا عدال وبشيل وبشيل مومير رسام على, على كبير من ايام التاباشيل يا اخي سيب, سيب وانا سيب, سيب وانا سيب تحاول وانا اصيب مفيش فيش يا نصيب هنا كل شيء نصيب وانا عدال وبشيل سيب وانا سيب تحاول وانا مفيش يانصيب هنا كل شي نصيب نصيب